Дякую щирі вітання, шановні колеги, друзі і всі ті, хто має бажання, знання, досвід і готовність впливати на розвиток університетських бібліотек в своїх спільнотах, містах і країнах. Ми сьогодні знов з вами зустрічаємося в Резиденції Героїв. Відеопроєктів в рамках щорічної міжнародної конференції «Університетська бібліотека на новому етапі розвитку соціальних комунікацій», яка, як завжди, відбуватиметься в жовтні, але в цьому році з 6 по 7 числу. Тема нашої конференції буде «Ера трансформації бібліотек і нова екологія життя». Нагадаю що в резиденції героїв ми представляємо наших ключових спікерів конференції, що є експертами в різних напрямах бібліотечно-інформаційної науки. Це наші колеги із різних країн та українці, які проживають в Україні, або через війну, яку веде держава-терорист Росія, вимушені тимчасово виїхати за кордон. Наші експерти не просто пропускають реалії нашого життя через себе. Це і інформатизація, це нові моделі освіти, це також кризові ситуації сьогодення, пандемія спричинена COVID-19 і найжорстокіша війна, яку веде Росія з Україною. Експерти їх досліджують, в тому числі в контексті нашої професії – вони народжують нові ідеї, вони пропонують нові шляхи щодо майбутнього університетських бібліотек і бібліотекарів і їх ролі в освітніх і наукових екосистемах. І, можливо, саме на нашому форумі завдяки нашим зусиллям буде сформований новий курс «Від хаосу до інновацій». Якщо ви пам'ятаєте з наших попередніх випусків, з нашими ключовими спікерами в Резиденції Героїв, то ми спілкуємося з ними не як із фахівцями, ми спілкуємося як з особистостями. Бо нам цікаво їх подавання, хобі, сім'я, мрії, страхи. Ми дуже сподіваємося, що такі неформальні відеозустрічі дозволять учасникам конференції краще зрозуміти посил і контекст офіційних доповідей спікерів із різних країн. Наша сьогоднішня героїня – пані Оксана Бруй, директорка Науково-технічної бібліотеки Національного технічного університету України КПІ імені Ігоря Сікорського. Оксана – президентка Української бібліотечної асоціації, кандидат науки соціальних комунікацій. Основна сфера професійних інтересів пані Оксани Бруй – це стратегічний менеджмент та впровадження управлінських бізнес-підходів та інструментів в роботу бібліотек. Оксана – Одна з авторів стратегії розвитку бібліотечної справи на період з 2017 по 2025 роки. З 2004 року вона вивчає і впроваджує відкритий доступ та відкриту науку в Україні. Оксана – членкиня робочої групи Міністерства освіти і науки України із розроблення та реалізації національного плану відкритої науки. Оксана має доньку і, як сама каже, до членів її сім'ї відноситься кіт. Улюблена пора року – це рання осінь. Має багато позаробочих уподобань, улюблених справ, але на це має дуже-дуже мало часу. Найкращим відпочинком вона е, бажає і вважає спілкування з друзями і сон. Оксана не любить зачинених дверей. І вона вважає дуже влучний вислів із фільму «Гол», яким керується в управлінській роботі. «У нас тут командна гра. Назва на грудях важливіша, ніж ім'я на спині». Девіз, якому Оксана слідує по життю, немає нічого неможливого. Все залежить від сили бажання. І так, чотири питання до Оксани Бруй. Оксано, якби ти могла жити дезавгодна, це було б і чому? Вітаю, дякую Тетяну, що запросила до участі в такому цікавому проєкті. Думаю, що нам всім сьогодні важливо почути думки один одного, щоб відчути землю під ногами. Щоб надихнутися і з потроєним завзяттям працювати на перемогу. Може комусь здаватися, що такі питання обговорювати зараз не на часі. Та я переконана, що на часі. Особисто мені буденні речі або розмірковування ПРО допомагають. Психологічно і психічно допомагають триматися на плаву. Щодо твого запитання. Якби я могла жити де завгодно, я б обрала жити тут, в Україні, і зараз. Ще до Великої війни ми один раз з друзями і колегами обговорювали питання переїзду в інші країни, хто де хотів би жити. І, безперечно, в багатьох країнах за кордоном безпечніше, в різних сенсах. Там чистіше, більше порядку на вулицях, там діє верховенство права, менше корупції, там, до речі, сучасні бібліотеки, Ну і далі за списком, я дуже радію за людей, які живуть в цих країнах і також хочу жити в таких умовах, але я хочу, щоб такі умови були в Україні. І тому я тут і роблю все, що можу, щоб майбутня Україна була ойкуменою, а не околицею. Якщо говорити про те, де б я хотіла жити в Україні, то, Хоча я родом із села, але зовсім не сільський житель, жителька. <ріх> Тож, хочу і живу у великому місці. Довший час хотіла жити у Львові, навіть планувала переїзд. Але пожила у Львові цього року два місяці і вирішила, що краще буду їздити туди двічі на рік в гості. Ну і ще дуже люблю Харків. а Кілька років тому розгледіла і полюбила Одесу. Але, однак, моє місто Київ, я люблю його ритм і швидкість. Чи може звичайна людина змінити світ? Ти і громадська діяльність? Дуже цікаве питання. Якщо коротко, то моя відповідь така. Звичайна людина може змінювати світ і навіть всесвіт. Якщо ти помітила, то я змінила форму дієслова на тривалий час. Бо зміни – це постійний процес і це про спроможність. Щоб бути спроможним змінювати світ, треба постійно змінювати себе, що, напевно, найскладніше. Але життя – це постійні зміни. І послідовність така – змінюєш себе, змінюєш своє ближнє коло, змінюєш світ. І з цікавого, коли ти змінюєш себе до міри, коли вже маєш спроможність змінювати своє ближнє коло, то це ближнє коло розширюється і розширюється. І коло об'єднуються такі ж неспокійні, іноді ми ще кажемо між собою божевільні, які змінюють себе один одного. І тоді виникає синергія. І навколо виникають нові ближні кола, вони перетинаються. Не знаючи, є цьому межі, може, весь Всесвіт. Впевнена до цих змін, в першу чергу, себе. Має бути внутрішня потреба і спроможність. У мене є улюблений приклад щодо цього від Пітера Сенге. Пітер Сенге був директором школи менеджменту MIT і є автором книжки «П'ята дисципліна». Мистецтво і практика організації, що навчається. Дуже рекомендую всім. Так от, Пітер Сенге каже, людина, яка примушує довколишніх щось змінити, схоже на садівника, який стоїть над рослинами і кричить. Ростіть, старайтеся, ви зможете, але якщо насіння не має потенціалу, ніхто нічого з цим не зробить. Таким потенціалом змін є внутрішня потреба і спроможність змінюватися і змінювати. Інакше ніяк. І ще, думаю, що більшість людей, які отримали інсайт, пережили певні внутрішні зміни, мають потребу поділитися цим. І діляться. І тоді запускається ланцюгова реакція. Щодо мене, то я маю внутрішню потребу змінюватися і змінювати. Думаю, що спроможність також, але це, напевно, оцінювати краще іншим. І громадська діяльність – такий благодатний ґрунт для змін себе і світу. Якщо говорити конкретно про Українську бібліотечну асоціацію і зміни в бібліотечній справі України, то, як на мене, ми робимо значні зрушення. Певно, що є речі, які залежать від людей, які не мають ні потреби, ні спроможності, але займають посади, іноді опускаються руки, бо часто ходиш по колу, б'єшся лобом в стіну, хочеться все кинути і поїхати в село вирощувати капусту. Думаю, що такі періоди є у кожного, але в результаті внутрішня потреба змін перемагає. І щоб змінювати світ. Часто потрібно співпрацювати не лише з однодумцями у цьому контексті часто звертаюся до виданої лабораторії Взаймодія з ворогом Адама Кехейна, як працювати з людьми, які не викликають недовірені симпатії. Це моя топ-книжка вже другий рік поспіль і рекомендую всім тим, хто змінює світ. Оксана, яке твоє хобі і що ти не любиш робити? Питання про хобі мене завжди застають зненацька. Я маю багато улюблених занять поза роботою. Хоча часу, коли займаюся не роботою, дуже небагато насправді. Найбанальніше, напевно, це я люблю слухати музику різну. Ну і читати. Читаю більше нонфікшн. Це ті книжки, що для змін себе, і ближнього кола і світу. Із останніх наш форматівський більдунг. Лене Андерсен і Томаса Бьоркмана і, простими словами, Марка Левіна і Іллі Полудьонного. Взагалі вважаю, що більдунг це те, що може допомогти Україні швидше відновитися, трансформуватися після перемоги у війні. А найбільше люблю читати вірші. До улюблених поетів повертаюся постійно. Костенко, Жадан, Іздрик, Жадана більше слухаю. Купила кілька його збірок в аудіо-форматі, де він сам читає свої вірші. Коли треба врівноважитись, то слухаю. В останні місяці відкрила для себе Марину Пономаренко і Павла Вишебабу. Ну і сама грішу віршуванням, як же без цього. Ще люблю малювати. В юності малювала графікою олівцями. Недавно потягнула на малювання тушу. Люблю вишивати, але лише хрестиком, але не картинки. А скатерти, серветки, сорочки. Правда, давно вже цього не робила. Ще люблю в шахи грати, але теж давно вже не грала. В кабінеті стоять на журнальному столику, іноді починаю грати сама з собою, але прибиральниця методично зранку розставляє всі фігури, то жодної партії з собою не завершила. Люблю балет, не часто, але ходжу в оперний. Ще збираю фігурки, як багато хто. У мене це фігурки віслючків. Маю їх в колекції не дуже багато, десь до 20. Ну, тепер ви знаєте, які сувеніри мені можна дарувати. <сум> люблю подорожувати, нові місця, краєвиди, архітектура. Ще якщо і в хорошій компанії, то взагалі супер. Але на автобусах і не потягом, машина, літак – супер. Із юності лишились захоплення швидкою їздою на мотоциклах, але не за кермом. А, чого я не люблю? Не знаю навіть. Ну, скажімо, я зовсім не спортивна. Хоча із задоволенням пограла б у волейбол або в адмінтон. Отримую задоволення від видирання на гору, ну, але спорту точно не моє. Напевно, ніколи б не займалася у вільний час вирощуванням рослин. Хоча вдома є кілька вазонів з квітами, які я добросовісно пересаджую, поливаю, даю їм добрива. Ну, однак я не садівник і не городник. Оксана, твій меседж кожному з учасників конференції. Кожен з нас і ми всі разом спроможні втілювати свої мрії в життя, бо все в житті залежить від сили бажання. Зараз у всіх нас єдина мрія на всіх – перемога і величезне бажання. Я переконана, що ми маємо і внутрішню потребу, і спроможність. Тож ми зможемо і обов'язково переможемо. До зустрічі наступного року у Дніпрі. Обіймаю. Кожен із нас і ми всі разом спроможні втілювати свої мрії в життя. Бо все в житті залежить від сили бажання. До зустрічі наступного мирного року в Дніпрі. Оксана Бруй.